Дух міцніший від гармат. Дух, е, е, дух від гармат міцніший. Дух Свободи. Це кінець лютого, початок березня. Я е, такий епіграф, це буде Котляревський, Зенеїди. За за а головна, головна думка, що якби у нас не було цього духу, не було б ніякого там, ні байрактарів, ні джавелів, ні, нічого не було б. І потім і хаймерів не було б. Тобто гол, Хаймерсів. Тобто головне, що е, якщо от ми витримали, і це випробування колосальне було, і, і воно досі триває, але якби в нас цього українці зламалися духово, ми би не отримали ніякої підтримки з Заходу, не було б ніякого лендлізу, не, не було б оцього цього зараз змагання навіть по надаванню нам зброї. І Я, партнери ж цього і, і, і не приховують. І не, і не Вони кажуть, а, ви так. вистояли, так, ми тому, вас підтримуємо. Так. Тому про цей дух. Любов к очизні, де там сила вража не устоїть, Там дух сильніший від гармат, Там дух міцніший від гармат, Там жизнь алтин, а смерть копійка, Там лицар кожен, порубійка, Козак там чортові не брат, Козак там чортові не брат.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 Убивати І наш підкорінь рід Напрямок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 Іде сволота плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм поливаєм хай сіяє зброя наша стугна б'є вільха вціляє але дух гармат міцніший у нас це кожен воїн знає хай сіяє зброя наша стугна б'є вільха вціляє але дух гармат міцніший у нас це кожен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 який північний плюс почули зустрічаєм і транзитом шорту в зуби відправляєм відправляєм рід де стягай гордо має бярта врага вражає ду гармат міцніший. ми це дуже добре знаєм рід де стягай гордо має бярта врага вражає ду гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм братяну на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 Нівом праведним палають дух стократ міцніший і любов до свого краю. Дух гармат стократ міцніший.